على كل ديرة رفرفت راية الافراح وبحل الليالي والسعد والهنا خالي هبوب المباخر ذعذع وطيبها فواح وباللحنة سوق القاف واغني موالي وباللحنة سوق القاف واغني موالي هي هي على كل ديرة رفرفت راية الافراح وبحل الليالي والسعد والهنا خالي سعاده رنا مبروك يا رامي عسات اهتن وترتاح يا رمز الوفاة والطيب يا شبل على الرجال يا مبروك يا رامي عسات اهتن وترتاح يا رمز الوفاة والطيب يا شبل على الرجال و لا شامخ من قديم ولا زال